Ранок 8 березня – привокзальна площа біля вокзалу «Запоріжжя-1». У черзі сотні людей, які через війну хочуть виїхати з Запорізької області. За словами Тетяни Завіщаної, начальниці вокзалу станції «Запоріжжя-1», одні їдуть з надією дістатися до території Західної України, інші мають намір виїхати за кордон нашої держави. Про свої плани запоріжці поділилися з кореспондентами Суспільного Запоріжжя. Мами знаходяться в Будапешті на заробітках, троє дітей. Веземо до мам. Не знаємо, куди нам їхати, куди вивезуть. А ви самі з Запоріжжя? З Запоріжя, так. Mm -hmm. да. mm -hmm. А довго стоїте? Два години. Mm -hmm. Два часа. А розклад потяги путі... вам вже говорили, так? Ну так, да. mm -hmm. звісно. Mm -hmm. Все розписано, все знаємо. Ну куди відвезуть, mm -hmm. не знаємо, який буде поїзд, не знаємо. Скажіть, будь ласка, як довго ви стоїте через ну, півтора часа. А звідки ви дізналися інформацію про розклад потягів? Ну, розклад на сайті у відділі на Городському. Скажіть, будь ласка, ви родиною їдете з дочкою? Ви їдете на Західну Україну, і плануєте за кордон поїхати? Ми приїхали сюди десь пів восьмої. – А Зараз. ви родина їдете? Да, – Так, з чоловіком. Mm – -hmm. І у вас так. тварини, так? – Тваринки, так, да, немає куди йти, немає з ким залишити. Mm -hmm. І от таким чином, сподіваюсь, все нормально буде. Ну. Плануємо. А скажіть, будь ласка, ви дізнавалися, як перевозяться тварини? Так, ми приїхали позавчора. Я дізналася, ну попитала людей там таке на вокзалі. Сказали, що в принципі жодного разу ніхто не залишився загублений. Жодна тваринка не залишилась після потягів. Загублена я такі обнаділила, сподіваюся, що все буде нормально. А ви їдете на західну Україну? Чи далі плануєте потім На західні є родичі, скоріше всього на західну? Ну. Не точно, все може бути, поки на Західну Скажіть, будь ласка, як довго ви стоїте в черзі? 6 півтора. І ваша черга вже відійшла? Ні, два, І ще, ну, відносительно, ще нет. А Скажіть, будь ласка, ви на Західну Україну чи за кордон будете виїжджати? Поки зах... на Західну Україну, а там… А у вас скільки дітей? Ви з дітками їдете? Двоє. Рух потягів, регулювання руху людей в черзі, вихід на платформу вокзалу, посадкова, вони чітко відрегульовані. Координують пасажирів працівники вокзалу «Запоріжжя-1», співробітники Національної поліції та волонтери. Начальниця станції «Запоріжжя-1» Тетяна Завіщена каже, що зроблено все можливе, аби той, хто хоче виїхати, міг зробити це якнайшвидше. У нас відправляється мінімум це три евакуаційних поїзда, три-чотири, дуже щільно заповнюється вагон, на одній полиці можуть сидіти і три-чотири людини, хто хоче їхати на своїй валізі, чемодані, теж можуть сідати у вагон. Можуть їхати стоячи, все за бажанням пасажирів. Що мають знати громадяни, які хочуть виїхати потягами? тут їхня діяльниця. Їм потрібно приїжджати на вокзал, вставати в загальну чергу. Тут у нас чергує поліція, вона організовує посадку, тому паніки на вокзалі немає. Приїжджають і згідно своїх напрямків – Київ, Львів, Ковель, Хелм – формуються посадочні тут колони на перроні і розсаджують по вагонах. – Пише, будь ласка, люди з обмеженими можливостями? – Так, ми їм допомагаємо, потрібно зв'язатися з персоналом вокзалу, черговий вокзал, у нас тут працюють волонтери і таким людям ми допомагаємо, окремо посадка. – Якщо громадяни везуть з собою тварину? – З тваринами теж можна. Тетяна Завіщана радить уточнювати інформацію щодо руху приміських електропоїздів перед тим, як виїжджати на вокзал. Або ж на вокзалі підійти до працівника поліції і повідомити про свій маршрут. У такому випадку пасажирів мають пропустити. Були цього ранку на вокзалі квіти. Запоріжець Григорій каже, що привітав свою дружину Євгенію. Це дуже важливий момент, тому що в такий час складний хоть трошечки радості якогось, такого душевного піднесення. Хочеться, щоб чуть-чуть свято було, навіть в такий важкий час. Дякую чоловіку Усім жінкам хочу поздравити з весною, з наступаючим, наступившим праздничком, ну і мирного неба над головою, щоб да. не переживали, все буде добре». Поки люди стояли в черзі, журналісти Суспільного Запоріжжя поцікавилися, чи вплинула війна в Україні на сприйняття ними 8 березня, що саме вони хотіли побажати у цей день. Дуже хотіла, щоб це свято було вже мирне, мирне, по-першу, на жаль, на жаль, так, тільки на словах поздоровляють, а того настрія, який був минулого року, на жаль, цього настрія... Зараз нема. Ну, надія, є, надія є, що все буде добре. Ми всі свято. ми бажаємо мира, мира, тільки мира, да хай буде завжди мир і а, слава Україні. Щоб був мир, был. щоб був на всій землі, мир на всій землі. Єдине, що ми хочемо, і покоя. Для нашої молодіді, для дітей ми віджили, але все одно хотімо миру. Та, напевно, сейчас і свято таке нічиє. Я вже дуже багато років це не є свято, це щось радянське, це не є свято, це ненормально. Ненормальне свято, скажімо так. За традиції якісь є, але ні. Поки знімальна група Суспільного Запоріжжя працювала на вокзалі Запоріжжя-1, евакуаційний потяг було відправлено і була організована посадка на інший. Люди, які стояли в черзі ближче до кінця, змогли сісти у вагони. Новини на Суспільному Запоріжжі.